tiridin tiridin tiridin tiridin tin tiridin tiriridin tiriridin tin tin tirurudin tiridin tiriridin tiriridin tiridin tin tirurudin tiriridin tin tin tirurudin Moi. Voisit, voisitko sä pelaa mukaan? Vai siis pleikkari. Mä en kyllä kerkeä, on hirveästi kaikkea Hei! Kiva kun tulit! voin pelaa sun kanssani. Lainetaan pleikkari pleikkaripelit käyntiin ja... Otanko FIFA ottaa. Joo, mä kyllä No, No, katsotaan, no Noniin. Mitäs sun lemmikille kuuluu? No, no mitä se, me oltiin Nissun kanssa semmoisessa Jyrsiä sirkusharjoituksessa, kun okay. olit wow. että Siellä esimerkiksi me opeteltiin molemmat, siellä oli semmoinen ihmisen kokoinen vauhtipyörä no, ja me... sitten oli sitten Jyrsioiden. Niin sitten me ihmiset näytettiin mallia, miten sitten Jyrsiä menee vauhtipyörässä. Ja, ja pelata, ja, Joo, joo, anteeksi, jos tein mm. maalit tossa. tossa just. Niin, niin ihan kiva, että kyllä mä oon me toiminut. Joo, ensi vuonna on taas uudestaan, että tänä vuonna oli teemana ne valttipyörät, niin sitten ensi vuoden teema on noin häkkipurut, tai mm, ne testaillaan, mm. niin, että ihminen testaa ja sitten omistaja testaa, että, niin, että, on, että muka, miten on mukavaa ja. Ja, ja mikä on mukavaa. Siis kella on vaputa ja lemmikkinä? Siis nissu on hamsteri. Ai, että tätä varten on viikkorahat säästetty. Nyt mä sahtaa. Oh. Mitä, mitä, mitä, mitä? Toi, että... Tämä ei ole täällä ok kuulla täällä nuorisotiloilla. En mä tiedä. kaataan tä nyt tonne. Ja ratta, toista.